Ομορφιά και, και ανθρώπινη υπόσταση. Όταν ήμουν μικρό, έδωσα μια υπόσταση Πω όταν μάθω πρόσθεση, θα μάθω. Στου ανθρώπου πώ να αγαπούν με πρόθεση. Για yeah. μησαλόδοξη υπόθεση, κατάτηση, τηλεόραση. Φόβο, χρήμα, ντρόγια, μπίνα. Είναι κρίμα. Η φιλοσοφία αποτελεί τη λίμα. Που κόβει τα καγκελά τη φυλακή μου. ρήμα κάθε τραγούδι πίμα. Ένα μόνιμο σήμα που σου δίνει. Πνοεί, δίνει ζωή. Σαν διαφήμιση αμύτα μου. Που σε κάνουν ευτυχή, είναι αλήθεια τόσο απλά Δεν έχεις σχέση μ' ηλικα, άγαθα, ούτε με τη ζευδιά Make-up, ποδοχή, αντί μάτια, Περιμένω το βαργάρι, να'ρθει να με πάρει Να'ρθει να με πάρει, να'ρθει να με πάρει έτσι και χάμηλα και απόψηλα και τότε χαμηλάς στρώματα zoom, ακόμη, δεν είμαστε πτώματα αρώματά μου σκοβολούν τον τόπο Πόμα, τα, σωλά, τα στόματα πανήθηκας κρίνουν εκ του ασφαλούς και δεν χρειάζεται να κάξεις <σκύσσε> τίχνω <σκύσσε> ναι για να ταιριάξεις γίνεσαι πράφηγος, ουθυπικός, λογικός άνθρωπος Ίσακήμαι, τον κόπο δεν μα δύνατο να το νόημα σε αυτό το είναι να αν έχεις μια ζωή για Το πένευτό αλλά έχω βάει το σκατό με το Yeah, yeah, yeah, yeah.